14 в мене, перша вийшла в 93-му році, Курськ і зруйнували козаченьки, Ливни, Михайлів здали корогву, Кінь Конашевича, кінь сагайдачного, Гетьмана славного топча Москву. У московитів мармизи розпачливі, Це їм не сниться, Це все наяву, кінь Конашевича. «Кінь Сагайдачного, гетьмана славного, топче Москву». Такий вірш у мене є, який е, я розумів, що він подобається самобійцям. Він з історією пов'язаний. 1618 року наш славний гетьман Петро Конашевич Сагайдачний із військом Запорозьким-Низовим пішли під Москву на виручку королевичу Владиславу. По дорозі козаки зруйнували багато фортець, городів московських. Прийшли, Москву вони взяли, Кремль не брали. Основна тема — це тема, звичайно, війни. От лірика в мене теж саме присвячена орлиній душі. Наприклад, це про наших воїнів, які, які там воювали і воюють. Не ридайте, не тужіть, наші милі. Будемо жити. Побажайте нам яскравих перемог. Ідемо не на парад, а під смерчі і під град. Що чекає попереду, знає Бог. Почалося все з того, що пішов у військомат, коли повномасштабне вторгнення Росії відбулося. А там мені сказали, що уже таких, як я, не беруть старі. Мені 65 років, а там беруть 56 в тероборону. І я вирішив, що допомогти ну, в цій справі, тобто е пошвидшому по видворенню цих усіх агресорів із нашої землі, от, можу допом допомогти саме своїми творами. У мене там трошечки лірики, е трохи е громадянської лірики, а далі перейшов на сатиру, в основному сатира. Байки тро, чотири байки. Ви е, видали цю книжку за власні кошти. Так, так, так за власний кошт. О, тому що зараз е, ну, знайти спонсора, знайти мецената дуже важко. Двом волонтерам я е, значить, передав книжки, і вони оце цими днями, якраз, вони наперед десь їдуть туди саме, де бо їдуть, і передадуть. Мої книжки передадуть воїнам. Хай воїни читають, хай надихаються. Ти передали волонтерам десь там Ні, ще в мене всього 200. Так то поки поки що рахунок іде на десятки. От. А далі, мабуть, весь страж, так, так він туди і туди й піде. Ще бібліотеки передам.